El cinema, que va néixer com un, com un espectacle de fira, de seguida es va socialment, sobretot als pobles, i es va convertir molt ràpidament en un, un lloc de trobada social. Ha evolucionat que abans les pel·lícules pesaven 30 o 40 quilos, i ara és un disc dur que, que pesa 250 grams. Han passat de, de la cinta al, al digital. Per anar a fer-hi